اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شخص الاحلام كاميران على اليوتيوب وباقي المنصات. نحن حاليا موجودين في منطقه اسمها كاديكوي نحن هون عم نحكي على مشروع اسمه ألطور هذا المشروع من شغل شركه التن شركه التن بش شركه بتشتغل في الألطن الألطن يعني الذهب. فالشركه يعني لان بتشتغل في الذهب والمجوهرات والامور الدقيقه فحابه انه يكون عندها مشروع انشاءات يمثل هيدي الشركه بشكل عام. إنه بالدقة وبالكواليتي وبالألوان فعملوا شيء اسمه أل تور أل جاي من أل وتور يلي يعني هي تور يعني بناء عالي المشروع حقيقة يعني يعني الكواليتي تبعه حلو حالياً نحن بشقة نموزاجية رح نشوفه السي في تبع شركة الإنشاء بدي احط لكم يعني مشان تشوفوا العمل اللي اشتغلتها والعمل اللي عندها إياها فالمشروع نحن ما نبلش فيه بالمكيت وبعدين بدنا ننتقل فيه ل الشقة النموذجية ونختم الشقة النموذجية نعالج إيجابيات وسلبيات ورغم أنه ألطنباش ورغم أنه ذهب مع هيك لا يخلو الأمر من بعض وجهات النظر الخاصة في خبرتنا يلي أخذناها في هذا السوق على مدار السنوات الماضية إن شاء الله بهذا الفيديو رح نبلش بعد المقدمة في مشروع ألطنباش ألطوا <تصفيق> يعني شوفوا معي مثلا الشاشه هون انا حطيت لكم عليها مخطط الطابق مثل ما قلت لكم بالمقدمه عدد الشقق بشكل عام هو 330 اذا كان كلهم واحد زائد واحد لكن هون الواحد لانه قيد الانشاء فممكن ياخذ واحد وصالون ممكن ياخذ اثنين وصالون بصير شايفين مخطط الطابق فممكن ندمج مثلا تنتين واحد وصالون مع بعض بصير في عنده اثنين وصالون او دمج ثلاثه بصير عنده ثلاثه وصالون او دمج اربعه بصير في عنده اربعه وصالونين فبصير عدد الشقق بالطابق اقل فعدد الشقق بالطابق هو تقريبا عم بيكون بين 11 شقه حتى الثلاث شقق حسب شو الشقق المباعه بالطابق يعني اذا واحد مثلا اخذ اربع صالون اربع صالون صار في بهذا الطابق كثير اربع صالون فراح يكون في عندنا عدد شقق اقل المبنى الخارجي بشكل عام مبنى لكن لحد الان عم يشتغلوا في التقسيمات الداخليه بس في تركيا، فتى دا تركيا دريم خاملة ونخامكارل قليشان فخورنا نمز، وبس أزر و 8 منو صباطلر مزمي لكن فالمبنى مثل ما كن شايفين معي بهذا الشكل شكله جميل من قدام ما بيشبه من وراء هذا فرق، بنشوف فيه كثير ميزات مبدئيا بالمبنى نفسه مثلا هذا المكان هون اللي ورا بين معي بكل طابق في هذا البلكونه يعني ممكن يستخدموه سكان هذا البلوك او سكان هذا الطابق الاسانسور بيطلع فقط للطابق يلي مسموح يطلع فيه يعني انت اذا عندك كارت بدك تطلع بالاسانسور بتحط الكارت بيخليك تطلع فقط على اللي فيه شقتك مدخل الشخص اللي بده يدخل على الشقه من هون مدخل بارك من هون هون في حديقه اوتوباركن هون مدخل حديقه هون ومن الامام هونيك اذا بنبين معكم في ريستورانت في مساحه خضراء مساحه الارضيه 6000 متر عدد الطوابق هو 32 طابق، في هون طابق بيجي ال11 وبيجي بعدين 12 تي، اسمه تي فلور، هذا تي فلور فيه خدمات كثير، هي الشغله بنحكي عنها جوا بالشقه النموذجيه اكثر، وبعدين ببلش معنا 13، يعني نحن بنمكن نقول في عندنا تقريبا 33 طابق، هي المساحات الخضراء هون اللي عم تشوفوها هي ما مساحات خضراء، هي عباره عن ابنيه موجوده، يعني ابنيه حتى صغيره شوي، موجوده جنب هذا البلوك، المساحات الخضراء حتى هي ما هي موجوده. المساحة الخضراء فقط اللي جانب المشروع هي هون وفي تقريبا المبنى اخذ حوالي 20% من مساحة الأرض اللي هي 6000 متر بنروح بنشوف الشقة النموذجية وبنحكي أكتر عن الماكيت جوا الشقة النموذجية الشقة النموذجية أه بدي قلكم شغلة بالنسبة لهذا الافل هو بيفتح عن طريق الكارت، بيفتح عن طريق الباسورد بيفتح عن طريق المفتاح بيفتح عن طريق الابلكيشن السمارت هوم الموجود هون هو أه الترا فول سمارت هوم يعني بيجي فيه شغلات كثير زيادة هاي شغلات عم نحكي عنها إن شاء الله هلا نبلش بداية بالمطبخ المطبخ مثل ما كنتم شايفين يعني بالنسبة لهذا النموذج بيجي أه بهذا الشكل السيمز هون والفرن وسحب الهواء هدول كلهم داخلين، البراد مكانه هون لكن البراد هذا مو داخل، إذا الواحد بده إياه بده يطلبه من تي دي أي أو من شركة الإنشاءات، مكان الغسالة موجود هون، المكان الغسالة موجود لكن الغسالة نفسها ما موجودة، المكيف شايفينه معي فوق مو مركزي ومثل ما كون شايفين يعني بيجي مركب هيك بس بهذا بالنموذج يعني إذا حدا بده ياخذ شقة ويشتري شقة بيجي بس الكبلات موجودة هو بيعود بيختار مكيف وبيركبه أو بشوف تي دي اي ممكن تساعده بالموضوع ف المكان هون اللي عم نشوفه هو مثل قسم للمطبخ وقسم لغرفه الطعام موجود هون هون بنشوف عندنا يعني مثلا قسم الصالون يعني بالنسبه للديكور الموضوع حسب يعني عدد الاشخاص اللي تخيلوا ممكن يكونوا ساكنين هون الغرفه الطعام كثير كبروه والمطبخ بس بالنهايه وجهه نظر ممكن تعتبر جميله بيتم هذا الموضوع مثل ما انه هو ديكور الشيء اللي هون شركه الانشاء، إذا حدا مثلا بده يشتري شقة بيقول له لو. إذا بدك تعمل لها ديكور فممكن نحن نعمل لك ديكور مقابل هذا المبلغ بنسلمك شقة بنفس الشكل، وبنفس الوقت إذا حبيتوا تتعاقدوا مع قسم تي بنسبة اي، بالنسبة للديكور كمان ممكن تنفذ لكم نفس الأمر بنفس الجودة أو أحسن أو يلي هو. الشغلات اللي بدنا نحكي عنها كمان هي موضوع التدفئة. التدفئه هي مع الاسف ما تحت الارض التدفئه هي بتجي عباره عن جهاز بيكون موجود هون بيعطي هواء سخن فحاليا ان هون ما نحن لكن التدفئه بشكل عام هي ما موجوده تحت الارض مثل الباقي من هذا يمكن يعتبر امر شوي مزعج بشكل عام بالنسبه للمكات اذا كنا عم نشوف المكات بنلاحظ انه التركون في شيء اسمه تي فلور التي فلور هذا بالنسبه للبناء فيه خدمات كثيره يعني فيه غرفه ميتنج روم فيه مطعم فيه غرفه سبورت تستسع حوالي 150 شخص هيدا سبورت شو يعني بتبرك تتفرج على ماتش مباراه بكل محل فيه شاشات في ريستورانت وفي كمان بالنسبه للخدمات تبع المجمع الموجوده تحت بتكون بالجراند فلور بيكون فيها كمان مثل مسبح مغلق فيها كمان نادي رياضي والأمور هاي الاعتيادية يلي أنتم بتشوفوها، الشغلات غير الاعتيادية بنحكي عنها مثل إنه في عندك ثلاثة ميتينغ روم، في عندك خمسة جيست روم، بتتذكروا أنتم إنه كان في عنا كان في عنا مشروع اسمه نف، شركة نف بتقدم اه مثل كونسبت اه خاص، إذا أنت بتشتري شقة بنف من شبكة مشاريع نف فممكن تستعمل كل شبكه مشاريع كل فاسيليتيز موجودة بباقي شبكه مشاريع نيف من بيناتها الجيست روم اذا عندك ضيف او اذا انت حابب تروح على مشروع ثاني من شبكه مشاريع نيف فهذا الشيء بتميز فيه هي الشركه لكن هذا اول مشروع لها عملت فيه هي الخدمه فبس صار في مشاريع يعني في عندها هي الخدمه ممكن يصير نفس الامر هون حمام للضيوف هذا امر بشكل عام جيد شايفين معي الكواليتي الكواليتي يعني شيء فعلا نادر ما نشوف هيك شيء كثير كثير قليل يمر عليكم كواليتي هيك روتانا تذكروا اه نحن صورنا اه كان الكواليتي تبعه كثير حلو كفندق روتانا خمس نجوم لكن هون لا كثير احسن يعني هون قطعوا روتانا بمراحل ما شاء الله اه عم الطريقة طريقه التصطيب حتى الحرف معامل له شويه النحاس الارضيه اه جميله مع الاسف ما في تدفئه اه تحت الارض لكن مع هيك واضح معي انه الكواليتي حتى بالنسبه للخزن اه يعتبر جميل هاي الخزانه بتجي بهذا الشكل كمان Okay. Мы находимся в компании Q-Engine Turkey, и мы гордимся нашими отношениями с компанией TDA и мистером Камероном. Мы работаем с ними, так как эта компания является лидером на рынке предоставления услуг в сфере недвижимости, и у нас сложились крепкие отношения не только в рамках Яманов Лера, но и в других проектах. وكله ممكن نتحكم فيه عن طريق الابلكيشن، يعني ممكن مثلا انك تفتح شقه لحدا موجود برا الشقه، بده يجي ينظف الشقه، ممكن مثلا شو تعمل؟ تطلب اكل، يعني وحده من الشغلات اللي بيعملوها مثلا اذا انت مثلا بدك تطلب اكل للشقه هي ومن مطعم، فالمطاعم اللي متعاقدين او المطعم تبع هذا او المطاعم, المطاعم المتعاقدين معه معها بيجي السبارش الاكل على الريسبشن الريسبشن بيجهزه بشكل يجيب لك للاكل ما بيجيب لك اياه باكياس فهي الشغله كمان عم لك فكره انه نحن هون الساكن عندنا هو ساكن بكواليتي معين لا يمكن يكون في حدا عنده هذا الاحساس يعني نحن مختلفين هذا الشيء على بحاول اوصله هيدا هو غرفه النوم اذا كان مثلا الواحد هيدا هون, هون بده يعملها مثلا هي هون غرفه وصالون اذا حب يعملها مثلا نفرض غرفتين وصالون شو بيعملوا هذا هون بقسموه هيك وبقسمه هيك يعني هونيك حتى حمام كبير فهذاك الحمام حتى بنقسم شوفوا في كمان تمديدات للمكيف على غرفة النوم فهذا أمر بشكل عام جميل يعني حتى غرفة النوم هيك كغرفة وصالون كثير كبيرة ما شاء الله شايفين معي حتى الكواليتي هون لساته مستمر بنفس الشكل الأرضية مكملة بنفس الطريقة هذا الحمام هون كثير كبير يعني هون مثلا هون في دوش شوفوا معي الدوش السقف تبع الدوش من فوق مركبه ال قطعه اللي بتنزل المي بالسقف يعني حتى هي هيدي القطعه مركبه كديكور هي لكن هي بتسلم بهذا الشكل، شايفين معي الباب الباب كمان بهذا الشكل بتسلم هيك في خزانه من هون وخزانه من هون، اذا الواحد فكر يعملها مثلا غرفتين وصالون او هن بيعملوا له اياها فهذا بقسموه هيك بصير في حمام هون وبصير في حمام هون يعني بصير في حمامين هون في تواليت بهذا الشكل الكواليتي كمان عم نلاحظه هذا الشيء ما عم نحسن ابدا انه نتجاهله الكواليتي الموجوده فيه الشقه من الشغلات الحلوه كمان بالنسبه للسمارت هوم يلي عاملينه انه بخلوك انت مثلا تحكي مع الابلكيشن تطفي اي ضوء بدك اياه يعني تشغل اي ضوء بدك اياه يعني تفتح البرادي وتسكره يعني فول فول فول سمارت هوم هاي الشغله بشكل عام من المميزات كمان من الشغلات الحلوه كمان اللي بدك تعملها انه في عندك تحت ريستورانت هذا الريستورانت اللي يعني موجود تحت ممكن انه تطلب منه اكل حتى لو اكله ما موجوده بيجهز لك اياها وبيرجع بيطالع لك اياها السمارت هوم بخليك مثلا تطلب انه يجوا ياخذوا السياره مشان يغسلوها بيجوا بياخذوها وبيغسلوها السمارت هوم كمان من الشغلات الحلوه اللي ممكن يعملها آه انك مثلا بدك تشوف آه بالكاميرات اللي يعني موجوده اي حدا مين موجود برا، هذا آه ممكن نلاقيه في بعض الانظمه الذكيه الثانيه، لكن هو موضوع السيرفيس يعني اذا حتى اذا انت بدك تروح آه تيجي على اسطنبول، بدك سياره تيجي تاخلك من المطار كمان عن طريق الابلكيشن نفسه ممكن تعمل هذا الشيء، في حدا مثل ما قلنا بده يجي على الشقه يدخل كمان ممكن نفس الامر عن طريق الابلكيشن تفتح له آه تعطيه كود بيدخل فيه على الشقه بيخلص وبيطلع حتى بيكون هذا الموضوع عن طريق السيستم نفسه فيو تنسيق مع الرسام بميزه هون بالنسبة لهذا المشروع مثل ما حكينا هو موضوع السيرفيس أي حدا ممكن يعمل مشروع فاخر أمر ممكن لكن أنت حتى تتميز بين المشاريع الفاخرة يفضل أنك تعمل خدمة هذا الشيء ما كتير الناس تنجح فيه وهذا الشيء اللي خلى تركيا شقة الأحلام تتميز وتصير وحدة الشركات الرائدة في مجال الاستثمار العقاري في تركيا فهذا المشروع أه، التاور مشروع مميز بميزه التيفلور يلي فيه التاور هو جاي من التنباش التنباش هي اسم شركه الانشاءات فعم نشوف هون حتى اسم شركه الانشاءات التمباش يعني راس او هرم الهرم الذهبي او هيك شيء ممكن نترجمه بهذا المعنى اذا كنا بنحاول نحاول شكل بشكل شوي ادق ممكن تطلع بمعنى تقريبا مثل هذا فالموضوع كلها يعطيك إيحاء أنهم في كواليتي حلو وهذا المشروع موجود في القسم الأسيوي فإن شاء الله ما أكون طولت عليكم بهذا الفيديو بدي أخلص بموضوع السلبيات وبعدين نجي على الإيجابيات السلبيات أنا شفته أرضية ما فيها تجفية هذا أمر بشكل عام مزعج المكيف مو داخل هذا أمر بشكل عام مزعج البراد هذا موضوع مهم أنت يعني اذا فكرتوا مثلا تاخذوا شقه بدون ما تكون مفروشه فرح تتعذبوا كثير حتى تلاقوا البراد اذا ما استثمرتوا من خلال تي دي اي او اذا ما اخذتوا شقه مفروشه من خلالهم او مدوكرة من, من خلالهم فهذا الموضوع راح تلاقوا فيه مشكله انه لا تاخذوا اسم شركه البرادات وتوصلوا فيهم حتى يفصلونكم لكم براد مناسب تماما لهذا القياس من الموضوع كمان الامور السلبيه يعني نحن عندنا 6000 متر مساحه الارض في عندنا 20% فقط هي مساحه البناء لكن 6000 متر هي اساسا صغيره هون ما في عندي حدائق يعني حدائق كثير هيك او كذا في مساحات خضراء بالنسبه للمشروع تعتبر كبيره لكن اساسا بالنسبه للمساحات الخضراء موجوده بتركيا بالنسبه لجمعيات تعتبر نوعا ما مساحه الارض كمساحات خضراء صغيره نجي على الايجابيات الكواليتي فاخر جدا كثير حلو يعني نحن ممكن نلاقي إلى قدام احسن لكن هذا واحد من افضل اللي شفناه لحد الان هذا الامر ما بنحسن أه ننكره التوزيع الغرف بشكل عام يعني انا شفته جيد الموقع يعني في كاديكوي كاديكوي منطقه كثير حلوه في القسم الاسيوي كمشروع ككونسبت طريقه ترتيب المشروع تعتبر جيده عدد شقق قلنا اذا كان 11 شقه بده يكون كثير شوي بس اذا كان ثلاثة راح يكون نوعا ما منطقي السمارت هوم هذا فيه هون او النظام العميلين والسيرفيس العميليه كثير حلوه هم راح يديروا المجمع لمده سبع سنوات هذا الشيء بيخليهم انه آه يتموا مسيطرين بحيث انه يعطوا الكواليتي نفسه دائما آه الخدمات قسم منه كثير هذا بده يندفع يعني مثلا انت اذا جبت اكل او اذا طلبت اكل من تحت من من المطعم وبدهم يجيبوا لك اياه هذا مو مجاني هذا بيجي اكسترا لكن اذا اخذت مثلا ميتينغ روم او اخذت جيست روم هذا كمان ممكن يجي نوعا ما آه اكسترا فهذا كان كل شيء عن المشروع. هذا المشروع من شبكة مشاريع TDA وشبكة مشاريع TDA كتير كتير كبيرة بالقسم الأوروبي والقسم الآسيوي من اسطنبول وحتى قريبًا إن شاء الله في مدن ثانية أو في دول آه الثانية، إذا حبيتوا تعرفوا أكثر عن المشروع ومساحاته وأسعاره ممكن تتواصلوا معنا بالأرقام الموجودة أسفل الفيديو، إذا بدكم تعرفوا الأسعار محدثة بشكل دائم أسفل الفيديو في رابط، فمثل ما ببصيكم دائما لا تصعبوا بأي حد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع وفيديو عن المشروع ولوكيشن المشروع وانتبهوا كثير كثير من المقلدين واعتذر على الإطالة والسلام عليكم ورحمة الله